אז ציתי של uh, סודו תוזיזת. Okay? סודו תוזיזת, כלומר כל המידע נמצא אחד על השני, על השלישי, על הרביעי. כל השחפות, כל התוכניות, הם בمكان אחד. אנחנו גם לא רוצים לאמין, פשוט דבר מתוחכם לגגנ הזה, זה באמת בגגנ של הידא. אבל אנחנו נוחה להצטدرתו בצורה מומח שמשניחה. אנחנו נגלה היום גם דרך מודל 스페이ס, וגם דרך הלאותי, yeah. דרך המודלי, דרך המודל 스페이ס. זה נקרא מצבי שחפות, layer state. כן? לא נבלבל מסתם ליירס, יש ליירס ויש ליירס סטייט, מצבי שכבות וגם נוכל להעזר בזה בלה אותי וזה מה שאנחנו נראה היום, שזה משהו באמת שחוסך זמן ביתרון הרשמעותי בעבודה בסופר פוזיציה זה שאחד, אין את של העדכומי אם אנחנו נזיז קו אחד, לא צריך לתקן אותו כפול מספר התוכניות, כפול 8 או 10 פעמים פשוט זה מתוקן בכל שאר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 אף אחד? מה, אנחנו לא יודעים? אני יכול לחדש לכם. מה שבעצם עשינו במצב שכבות, אנחנו לא עוד גרמנו לכך שאנחנו נעלים את חלק מעמידה. אנחנו גם גרמנו לכך שריהות, אותה שכבה בדיוק, תראה אחרת בהתפסה. היא במצב רגיל. שכבת ריהות, איך היא צריכה לראות רגיל? איזה אובי קאף בדרך 2. 2 בדרך שכברו שכברו, זאת אומרת ריעות. אבל בתוכנית תאורה, אני רוצה שאתה ריעות? כן, אבל מוחלש. אז דרך העבודה במצב שכברו אנחנו גרםו לקרב שיהיה לי את הריעות, אבל פשוט שלו בהתפסה יצא אפור, וגם אפור וגם עוב יותר מוחלש. כל זה... שכברו באותו שכבה, זה צבע אחרי. לא שכברו פה את הריעות פעמיים, זה אותו ריעות, החליף פרמטרים רק דרך מצבי שכבות וזה המגניבות והגדולה של הפקודה הזאת ועכשיו בעצם מה שעשינו הוא זה עשינו פה גם את ה-Viewport שהוא בעצם עיגול שנוצר מהפקודה של הפוליליים יו. ואת כל זה עשינו בזכות זה שיש לנו פה פוזיציה, מצבי שכבות, עבודה בקנה כל Viewport הוא בקנה מידה אחר, והכל כאן ב אחד 1 במצבי שכבות אחרים מגנים? מגנים! Yeah.